ميانا ميانا إلى يوم المحظوظ إلى يوم المحظوظ لا الله لو اليعطاش لا صير الله ما يانا فرد كلمه وحجناها فرد كلمه وحجناها. مر بميانا زعل وعمر الخدود عليا أحتاج حتى الطيب واجر لهم على عيونك، <تصفيق> يا ويلي يا ويلي, يا ويلي <تصفيق> لا لي وين العياطيب يا لي هلالي جواري وشكك همومي للعياطيب علي مثل حال المزاجي رايد عية هاي العيون سجادة بلاستيكة هو عيال السجود الغالي هله لعيني العريس الغالي العيال وما حياها يلا مصطفى الغالي علي مثل حال المساجين بالله سول قال ويجذب هو قلبه اللي وعدك و ضما لاقش مرادي يا ابويا ما اعرفش بيه يا ابويا ويضيق صدر المغربيه يا ابويا هذه عمال الدنيا يبي يا ابويا هذه عمال الدنيا يبي يا ابويا ماشي كده أرفع لك القفعة، أرفع لك القفعة، أرفع لك محمد الغالي، ونريد نتحول جيران يمدلل. ونريد نتحول لا فاعد لك فول على عالي وأسمع شد قول يا الغالي بس, بس لا ما تقبل إلا جيراني بس لا ما, ما تقبل جيراني مثلث آشيل تحية. يلا خادم يما يا يما يا يما يا يما, يا يما. <تصفيق> <تصفيق> اوف, أوف, أوف. <تصفيق> هاي العيون سجاد ابن البلاستيك يا عمي ويدلعوا وحي الله سجودي تاج الراس غالي انا صاحشتاق لك واكره <تصفيق> غيابك ايه انا واك فين <تصفيق> وين جابني لعطر جنابك انا صاحشتاق لك واكره غيابك فين وين جابني لعطر جنابك يا دوت شوك مواي ملطيك عين ايانا وين وانت وين ويحيز ملطيك عين عاسبي الكل شي فلا حاسب حسابك كنت وين اتجاب لي عبر جنابك اي عاسبي الكل شي فلا حاسب حسابك شلت وين حضر حضرة جنابك عاشت ألك هوا. أكيد حي الله المعرس الغالي وحي الله عريسنا وحي الله صاحب دعوتنا ما نتعرى تعال أمي ليش ما حبيتك هلا حي الله المعرس الغالي ايه أه الله لا هلا بلاك اليوم، قلبي عرفناك قلبي عرفناك <متحدث> لا هلا بلاك اليوم، قلبي عرفناك قلبي عرفناك <متحدث> ما عليكم العين أجملك، إحنا إشتريناك، إحنا إشتريناك. للذنب ذنبيانا، فينا ذنبيانا، للذنب ذنبيانا، يمه يا يما يا يما يا يما يا يما يا من هاي العيون من هاي العيون ادخل ابو الحسنين والله ادخل ابو الحسنين من هاي العيون ادخل ابو الحسنين يا جارك شنو خلنا شاكب عزته ظالقت الها هله يا لاي تحيل عيد العلم تعين كل الحاضرين هله العيون حسن نجم حبيب ريحان ميد هل بالغالي خلنا شاكب عزته ظالقت الها ظالقت الجيره هله لا تطلبين حاجات إلا من أهلها إلا من أهلها <تضحك> لا تطلبين حاجات إلا من أهلها إلا من أهلها زلوا مانا كافي خيانة زلوا إيه؟ مانا كافي خيانة هلا هاي سوينا المعزوفه عمي لعين عريس الغالي وخطاره هلا دودو ايواه هاي كيف للمعرس المعرس الغالي هلا ايه هلا غزيل ايدك بعد, بعد كنت علينا ناس علينا ناس ما يفيد السلام غزيل ايدك بعد ما يفيد السلام جند غاله سمو ما نحسره علين الناس هواي علين الناس هواي ما تزوف لسين ما تزوف لسين قوتكم على اليوم فعناه بذي إيه؟ فعناه بذي انا انا انا انا انا انا انا يلا اي تحية لعيون عم يوسف وبعد يوسف وبعد يوسف طلقه يا همت صورتك يا الخودق عراقي هيو Hey! Hey! here, for no, I look yeah! yeah. up, على الهشاره والعاجب تقول <تصفيق> العب لي ترى الليرة الليرة راسرالي رالي رالي راسرالي ترى رالي راسرالي رالي ترى ما اصبع عذاب انظر لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي هاي من الأسديق البيت رحوا يدللون معاشر. يعني ما يعني ما عاشي يوسف أولي الحيانة والما حيانة أو حي الله لاستيك أبويا يعني لاستيك أبويا يلا رجيل العريس وخطاره العريس عمي بجابك عقربه تعال شحن الخطاره عمي شيل ايه يا يا يا يا يا بي, يا بي. اقعد عدن قوم إيه؟ اقعد عدن قوم هلقك يا فرقة هلقك يا فرقة انا جميل جنال انوك الحاجة انوك الحاجة انوك الحاجة, الوقت الحاجة. ربع كلهم هلا نانا شيخه ونباشا حشاشه كلهم هلا هلا هلا الله أعلم شو بليه ما شاء الله. هلا صاحبتك صاحبناها، صاحبتك صاحبناها، عشقنا جناها. أنت، أيه تفريها، تفريها، تفريها، تفريها تفريها تفريها تفر السالفة عليا تعب <تصفيق> شوحيد ماضية تفر